بعد مرور 15 دقيقة خيرا من فيلم خلص هذا الفيلم ماخوذ من قصة حقيقية يا بابا احنا مش هنيجي النهاردة ايه هنبات عند عمتها. ما قلتليش من بدري ليه حصلت ظروف سلام بقالي ساعة بسمع أفلام رعب بدي أطلع عليها دلوقتي أعمل حاجة أكلها بقى والنم بدري هو يوم باين من أوله